I alle har vi hört fra foreldre og lærere at elevene må få nesa opp fra pc sin og ut i naturen og få luft rundt seg. I forhold til digital naturstid har vi fått en kjempemulighet der elevene kan faktiskt komme seg ut av klasserommet, ha med sig en digital ding som en mobiltelefon eller iPad eller kanskje en PC, ut av og faktisk gjøre oppgaver i nærmiljø i forbindelse med skolen. Og her har vi flere typer muligheter for å bruke teknologien til å lage oppgaver. En måte å gjøre dette på er skrittbaserte oppgaver. Det vill for eksempel si at elevene får en ny oppgave som de får hvert hundrende skritt, ettersom de beveger sig runt i nærmiljø eller på skolens område. En annen måte som jeg syns er enda mer spennende, det er når vi bruker denne geografilokatoren, altså geotagginga, som ligger i typ mobiltelefoner i forhold til læring. For eksempel, jeg kommer fra Halden og jeg ser for meg å kunne lage et spennende undervisningsopplegg om frigjøringen av Norge og Callen Tolte og en del sånne ting, i forhold til å levndgjøre undervisningen. For eksempel når elevene forflytter seg på Fredriksten festning og kommer i nærheten av støtten til kalden tolte så er det kanske naturlig å spørre om spørsmål som er knyttet opp mot når var Karl den tolte, falt på fredigsten, festning og så videre. At man stiller spørsmål som er knyttet til geografiske lokasjoner. Og disse spørsmålene kan typ dukke opp når det befinner seg 10, 15, 20 meter, unna det fysiske stede. Når man beveger sig rundt i fysiske lokasjoner, du kommer til et hus, når du kommer til et monument, når du kommer til en statu, når du kommer til en byggning vad det skal være for noe, så dukker det opp ett spørsmål som er da knyttet til du kan se foran deg. I naturfagundervisningen er du i løveskogen, så stiller du spørsmål om løvtrær. Når du nå kommer videre in til grantrær, så er det naturlig å stille spørsmål om grantrær. Mange elever og foreldre kjenner til spillet Pokemon Go. Nå kan man på en måte bruke applikationer til å lage sine egne læringsspill a la Pokemon Go. Og det skal vi se mere på på næste side i den modul.